السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اؤ ببیننده این میشایان یفوزی بسم اللہ یقوال ما یوحین بسم اللہ سب تی إلا مو جہنم کی طرف جانتے گے سے ہم کلام بھی ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ وہ بات کریں گے جہنم جہنمی جو ہے وہ اپنے چرائم کار کی اطراف کریں گے کہ ہم فن فنا کی وجہ سے جہنم میں آئے ہیں اور جنت ہی اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جنت کا داخلہ دا فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ سب کچھ ہوا ہے مگر ہم ہاں بھی تمہارے ساتھ ہوتے گمراہ ہوتے یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمت کی دپیٹ میں لے لیا ہے اور یہ بات ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے کہ نیک آمان جتنے مرضی کر لیں جب تک اللہ رب العظم کی رحمت ڈانپ نہ لے ہم کسی کام کے نہیں ہیں جتنے مرضی نیک آمان کرے کر لیں جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورباد کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وی اللہ کی رحمت کے بغیر میں نہیں جا سکتا اللہ رب الزت نے بغیر حکم کے بغیر ہاں قدم نہیں اٹھا سکتے نہیں بول سکتے نہیں سفارش کر سکتے جب تک اللہ رب العزت کی اجازت نہ تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی آپ نے جہنت کا کبر کا سنگر, اسی کی یہ کیفیت ایک سے بڑھ کر ایک دوسرے سے زیادہ ہوتے تھے اور ناک رہتے تھے ناک رہتے تھے کہ کہیں آپ اللہ رب گرفت میں نہ آ جائیں تو ہم تو گناہ ہیں ہم سیاہ ہیں اس لیے ہمیں نمازوں پر یہ روزے رکھے ہوئے یا صدقہ کراد کرتے, کرتے ہیں یا کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اس پر اترانا نہیں چاہیے نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑی کرتا ہوں، کی کیا سب کچھ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پہ منہ پہ دے پا رہے گا جس کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ میں بڑی چیز ہوں اور میں نے بڑے نیکال کر لیے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی جی اختیار کریں ساری اختیار کریں تو جنت جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے, اسے دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ جہنم کے درمیان میں. وہ شخص جو گمراہ جو جہنم میں جا چکے ہیں اس کی طرف جان کر دیکھے گا تو کہے گا کہ یعنی کہ یہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم کی صلاحی نکھالی جہنوی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے کہ بھی مجھے برائی کی طرف بلا رہا تھا اور ہو سکتا میں تیرے پیچھے لگ جاتا تو مجھے بھی میں جانا پڑتا چلنا پڑتا میں بچ گیا قریب تھا کہ جن کی پکڑ ہوئی ہے جو میں آ چکے ہیں آپ لوگ اگر اللہ کا فضل اس کی رابطہ نہ ہوتی ہم مرنے والے یہ وہ جنتی جو ہے کیونکہ جنت میں موت نہیں ہوگی زندگی ہوگی دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی یہ سوالیہ جنتی کہہ رہا ہے کہ اپنا یہ سے کہتے ہیں انکاری وہ ایک اس طرح انداز ایسا ہے کیا آم ہم مرنے والے نہیں مطلب یہی ہے کہ آم ہمیں موت نہیں آئے گی ہم یہاں خوش و خرم ہے ہماری زندگی اور امیش کی زندگی ہے. اِلّا موت شکل میں لایا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان اس کو بھی زبا کر دیا جائے گا موت والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اب جنتوں کی زندگی والی زندگی ہے وَمَا لحن اور نا بلا شبہ یہ ہے الکتہ البحث کامیابی العظیم بہت بڑی اور اس بہت بڑی کامیابی کا اللہ رب ال نے جگہ جگہ تذکرہ کیا کہ جس نے اللہ کی اللہ کے کے دوڑ لگی ہوئی ہے ہماری ایک سے پڑھ کر ایک آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ ہیں اس شخص کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت کا